Це територія на вулиці Миколинецькій, 46А, в Тернополі. Вона межує зі стадіоном, який належить спортивному комплексу «Ватра». А це кадри відеозйомки, які нам надав представник громадського об'єднання «Скеля» Андрій Об'єщик. Куди тут пісов їде? На завод. Куди? На диска. А що з нього роблять? Ну, я знаю, що з нього роблять. На диска? Лузовецька один, вроді виявлений факт незаконного вибадку піску на землях комунальної власності міста Тернополі. Видобування здійснюють люди, нам невідомі. Люди хамили досить пояснити, чому вони це роблять і куди їде пісок, пояснити не змогли. Якщо ці землі в них користуванні, то ними можна користуватися до двох метрів шару. Тобто, згідно постанови кабміну, про користування надрами. Після двох метрів має бути спецдозвіл на добування корисних опалень. Дані люди опустилися на глибину більше 12 метрів. Вони мотивують тим, що це будівельний майданчик. На запитання, якщо це будівельний майданчик, чому відсутній загорожений паркан будівельного майданчика, чому відсутні інформаційні знаки. Про характер будівництва, тип будівництва, що ми могли зрозуміти, що це будова, також пояснити не змогли. Андрій Об'єщик каже, щоб задокументувати факт видобутку піску, на місце події викликали поліцейських. Представник фірми-забудовника Богдан Якубовський розповідає, пісок викопують, бо готують земельну ділянку під будівництво. «Це буде підземний паркінг, де ми готуємо площу для того самого підземного паркінгу. В подальшому буде підземний паркінг, на ньому, як доказ, на рівні цих футбольних полів, вже існуючий, ми маємо відповідні документи, що будемо, будемо робити футбольне поле зі штучним покриттям. Стандартних розмірів, це воно площі займає багато, це є 105 на 68. Крім того, ще буде чотири тенісних корти. Нам потрібна відповідна територія. Піску тут ніхто не видобуває і він звідси нікуди не вивозиться. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.